Boas, estresadas Esta semana no nosso diccionario Iamos a falar algún dun palabra Que empeza coa letra F De falocentrismo Si, sí, falocentrismo Pero primeiro Vamos a facer a Definición segundo a Real Academia Galega Do que eu no falo Que é a representación do pene en erección Como símbolo mitológico de fecundidade E agora definiremos Centro Que é unha perso neocousa onde se concentra toda a atención e o interés. entonces o falocentrismo quere dicir que o pene é o centro do noso universo, son rigurosas, é un sistema de relacións de poder que promoven que o falo é o elemento central de organización da nosa sociedade. É dicir, pensábamos que a Terra xiraba en torno ao Sol e vai ser que xire en torno ao pene, e mm -hmm. nos, tan tontas. Isto se dicía Freud, eh? que cría que o centro e a orixe de todas as problemas psicolóxicas e sexuales era o falo. Se si o pene é o, o protagonista sexual, as mulleres ou persoas con vulva, tedes unha envidia e un complejo de castración que flipas. Si queres saber este home, para saber. De feito, xa daquela Freud vía co seu telescopio os eclipses de pene que se daban a diario en el firmamento A palabra para o falocentrismo naceu no século 20 para criticar o conhecemento que se estaba facendo alrededor desta ideología eh, porque non pode ser que un membro sexual marque quen ten poder e quen non e iso estamos lo pagando na actualidade posto que a sexualidade de homens e persoas con pene, se centra fundamentalmente en donde no o pene, efectivamente. Por lo tanto, todo que non se xan felacións, ou como chamamos nos, os metes secas, os homens e as personas con pene non o van a considerar relación sexual, mentre que as mulleres e as persoas con vulva teñen un ampla mano de sexualidade que non temos. E se vos digo que o punto G, fotemos no q xa flipamos en colores. Bueno, vemos para a semana que ven, esperamos que vos gustase do vídeo e que prendera de moito.